קורס עם הלפי הוא עוזר, יש בו כלים לטעמי כלים טובים. אני, מה שכן אני יכול להגיד על הלדת שהוא אנל פיסט ברמה. Mm -hmm. יודעת העבודה בצורה יפה, אנחנו ראינו זה בקורס עם כל הטכניקות שהוא יפיל כל מיני אותי. זה עובד. וכמובן, אני כבר תוך כדי עבודה רואה את השדרוג שהעשיתי כי כל אחד אני משתדל להתאים אותנו למטופל עצמו, למונחה. אני <tip> שעכשיו אנחנו נתחיל לעבוד קצינית ונעזור לאנשים. לעזור לנו ולאנשים.